خدا یہ سب بیان کہ مقصد کیا یم سو خون سار سون کی آیات یہ کر کو وال صوری حاصل ہے اپ کو اگر میں قران کون پڑھنا اپ کیسے جائیں قوم سے لے کر قران ہی وہ حدیث کتاب جس بلا شک قران سے محمد شریعت طریقہ تک معرفت معرفت معرفت یہ تدریج ابائیں میں اولاد فرمان کا تیار ہو جب کری ہشدا اس قدر اسودی کری میں الفاقری و فقری میں اگر وہ تذمر پاگل خواب کر ایسے ہشدی نبیوں پل قربان پن قربان پن پن عیاب قربانی پیچھے ریشد ابیت گئی محمد یہ دل قربانی پھیل خداس کن ادا کر سک پانصولی گور چیز آئی بچہ سکر ازوا اصول سو خاندان اصولن سو حسین میل گو تم دل پاؤن تمہیں دل قربان تیلی داؤ سکس ماتان تم کوری ٹور چیز کورمانو تمہلس تھی موتان خداس کن میل صوفی خدا خدا چھ چیز قربان کرماز پڑی آج جماع محمد دل صحیح دل آ سور حدی صحیح ح دل قربان سبا دانت سبا دلن کر عرب اجم کتا سون دل <سؤال> صحیح صحیح عرب اجما کر اب زبح کرنے کو قربانی حدت میں زماکت کی یوم قادات ماشی رابر میں یاج 100 دن وہ دلشکیے دو کنے کٹر لب لفظ تو ٹوڈی ٹوڈی ٹوڈی عام کہا تھا چہ سوئیں چمجس پرمان قلاص خدا کو سب قربان پر وربان گڑی نہ دیر پا آ اس یمن دل زباد متاش کیا شب بنا اجما ایت دوا سورا یتپ کے نای گرات تو ان سے بنا چھ کامن دبیر اس تے یمن دل کمس خائے پانی امس ہندے میں اجی زب قرانہ سارمیر خدا منانوس جنگ صرف سمجھن والے دماغ لڑن والی قرآن جنگ نمر ابراہیم تمہیں ابراہیم رحیم یہ دبان من خدا خدا ودا سک ریجی مال صحت دن گو جانا گوال یہ تعریف محبوب آسمان پانے قانون تاؤ ابراہیمشاہ دیکھ مل نمرود برج چلیں یہ <سؤال> آج